طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحافظ قصص إسلامية وتاريخية <متحدث> <تصفيق> نسأل الله تعالى أن يجعلنا وقافين عند الحق ولا نكذب عليه ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أن ندلس على الناس باطلا في حق ولا أن نضل أو نضل نسأل الله أن يجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين وأن يثبتنا على توحيده لا إله إلا الله وعلى سنة رسوله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 يا مريم قنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين السلام عليكم مشاهدين الكرام في زمن غابر مضى فتاة اصطفاها ربنا عز وجل فاتهمها اليهود ورموها بالزنا وهي طاهرة عفيفة النفس كريمة النسب زكية الروح ليأتي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويبرئها من هذا الظلم الفاحش، ويقول فيها قولاً من رب العالمين سبحانه، لا يزال يتلى حتى يومنا هذا، وسيبقى يتلى إلى قيام الساعة، ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية، امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام فرضي الله عنهن أجمعين إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وهم أبو بكر وعمر والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا فوعده الله عز وجل من الثيبات آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومن الأبكار مريم ابنة عمران وأخت موسى عليهما السلام. وهذا الحديث قد ضعفه ايضا اهل العلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بماريه القبطيه سريه في بيت حفصه بنت عمر فوجدتها معه فقالت يا رسول الله في بيتي من بين بيوت نسائك قال فانها علي حرام ان امسها يا حفصه واكتمي هذا علي فخرجت حتى أتت عائشة فقالت يا بنت أبي بكر ألا أبشرك قالت بماذا؟ قالت وجدت مارية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فقلت يا رسول الله في بيتي من بين بيوت نسائك وكان أول السرور أن حرمها على نفسه ثم قال لي يا حفصة ألا أبشرك فقلت بلى بأبي وأمي يا رسول الله فأعلمني أن أباك يا عائشة يلي الأمر من بعده، وأن أبي عمر يليه بعد أبيك، وقد استكتمني ذلك فاكتميه يا عائشة، فأنزل الله عز وجل، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، أي لما تحرم على نفسك مارية تبتغي مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا أي طلب من زوجته حفصة بنت عمر أن تكتم هذا السر فلما نبأت به وأخبرت عائشة وأظهره الله عليه وأعلمه به عن طريق القرآن عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على خديجة رضي الله عنها وهي في الموت فقال صلى الله عليه وسلم بالكره مني ما أرى منك يا خديجة وقد يجعل الله في الكره خيرا كثيرا يا خديجة إذا لاقيت ضرائرك فأقرئيهن مني السلام فقالت يا رسول الله وهل تزوجت قبلي قال لا ولكن الله زوجني معك في الجنة مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وكلثم أخت موسى فقالت وقد فعل الله بك ذلك يا رسول الله قال نعم قالت هنيئا لك يا رسول الله وجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت خديجة رضي الله عنها فقال إن الله يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب بعيد من اللهب لا نصب فيه ولا صخب من لؤلؤة جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا فقال يا عائشة إن الله عز وجل زوجني مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم في الجنة قالت بالرفاء والبنين يا رسول الله وهذا الحديث اسناده ضعيف ايضا فالاحاديث الوارده في هذه القصه ضعيفه ولكن لا يبعد ذلك في فضل الله عز وجل عليهن هذا والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين دمتم في رعايه الله وامنه